طلاق دے دیں چھوڑ دیں دنیا رب تلا کے بارگاہ میں آ جائیں سربت سے ہو جائے گناہوں سے معافی مانگ کے سد کے دل سے اپنے رب سے اپنی لو لگائیں پھر دیکھیے گا کتنا کمال ہوتے ہیں یہاں پر کتنا بڑے بڑے کمال ہوتے ہیں یہاں پر میں کسی کتاب کی بات نہیں کسی علامہ صاحب کی بات نہیں کسی بندے کی بات نہیں خود اپنی بیتی میں بات بتاؤں کہ ایک وقت تھا ہم بھی جب پڑھتے تھے وہ اسٹوڈنٹ لائف جو ہوتی ہے اس میں جو ہے نا بچپنا بہت زیادہ ہوتا ہے بندے طرح طرح کے کام کار جاتے ہیں عجیب سی حرکتیں ہوتی ہیں کیونکہ اس وقت کس نے کیا نوٹ کرنا ہے طالب علم ہے اسٹوڈنٹ ہے ہم بھی ہوتے تھے لیکن جب سے ہم اس ممبر رسول پر بیٹھنے والے ہوتے ہیں جب سے یہ ممبر رسول کی ذمہ داری ہمیں ملی ہے اس کے بعد یقین جانے بھائیوں کہ رب تعالی نے وہ وہ عزتوں سے نواز ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے رابطہ فرماتا ہے کہ بندے تو میرے ساتھ مخلص ہو کے تھے دیکھ میں تجھے کیا کیا عطا کرتا اب آپ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے قاری صاحب کوئی پرانی بات سنا رہے ہو پرانی نہیں نویں بات ہے ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے زیادہ پرانی نہیں میرے ساتھ بھی تھی ہے اور کیوں ہوا کہ ہم رب ہم ہم اس چیز کو جان چکے ہیں ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ جو رب ہے نا وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہم نے اس کی حضور حاضر ہونا ہے اور ہم اس چیز کو بھی مانتے ہیں کہ ہم نے پانچ وقت ادھر حاضر ہونا ہے جب میں یہاں پر آتا ہوں نا میں یہ نہیں کہتا کہ میں نماز پڑھنے آیا ہوں یا نماز پڑھانے آیا ہوں میرا یہ ہوتا ہے کہ میں پیشی بھگت پیشی ہے جو گناہ کیے نا ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران ان کی معافی مانگنے آیا ہوں. پتنی قبول ہوتی بھی ہے کہ نہیں میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ وہ حضرت صاحب اسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں میں نام نہیں لیتا ان کا ہو سکتا ہے ان کی دل آزاری ہو جائے ہو سکتا ہے ان کا یہ راز کھل جائے ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ نیکی سب کے سامنے آ جائے لیکن میں آپ کو بتاؤں حضرت میں نماز پہ یہاں پہ آیا اور میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ کہیں کہ جکار صاحب نہیں کیا باتیں رہا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہم رب تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں تو رب تعالیٰ پھر ہمارے ساتھ کیسے کیسے جو نا بھلائیاں فرماتا ہے رب تعالیٰ ہمارا ساتھ کیسے دیتا ہے وہ ساتھ اس طرح دیتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ایک دن ایسا تھا میں مسجد میں آیا نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد نہ میرے ذہن میں خیال آیا کوشش بڑی ہوتی ہے کہ یہ خیال ذہن میں نہ آئے نماز رابطہ کی پڑھ رہے ہیں خیال آیا کہ یار ٹائم آخر ہے کیا بنے گا جیبیں بھی خالی ہو گئی ہیں کیا کریں گے رمضان شریف بھی ہے اب ہم کسی کو کہہ تو نہیں سکتے ہم نے تو رب تعلیٰ سے فرمانا عرض کرنی ہے کہ بار تعالیٰ یہ معاملہ ہے اور میں کہتا بھی رب تعالیٰ کو اور میں آپ کو بھی مشورہ دوں گا کوئی بھی معاملہ نہ رب تعلیٰ کو کہا کرو عرض کیا کرو رو رو کے کہا کرو جتنا ہم لوگوں کے سامنے جا کر کہتے ہیں ذلیل ہوتے ہیں کرے نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے لیکن رب تعلیٰ کے سامنے جا کر اگر آپ کریں گے نا تو ذلیل نہیں کرے گا بولے کرے گا منع بھی نہیں کرے گا ہم تو مائل بک کرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں راہ دکھلائیں کس کو کوئی رہ روے منزل ہی نہیں اور رب تعالیٰ کی رحمت تو آوازیں لگاتے ہیں, بندے آ تو صحیح بندے آ مجھ سے مانگ تو صحیح میں تجھے دوں گا تو سچے دل سے آ کے ایک دفعہ فریاد تو کر باری تعالیٰ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے رب تالا تھا کرے گا میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا کا بھی اینڈ چل رہا ہے اور رمضان شریف بھی ہے اب کسی کو کہنا بھی نہیں ہے پھر میرے ذہن میں آیا کہ یار فلاں صاحب ہے اس کو جا کے کہتا ہوں پھر جن میں یار اس کو کہتا ہوں دو تین بندے میں نے کہا یار کوئی نہ رب تالا کرے گا جو بھی کرے گا آپ یقین جانے ساتھی ہو یقین جانے یہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں وہ بندہ بھی اسی مجمے میں بیٹھا ہوا ہے ٹھیک جس وقت مجھے جتنا ضرورت تھی رب تالا نے بالکل اتنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بنا ماں کے مجھے عطا کیا مجھے ملا میں خوش ہو گیا اور خوشی کے آنسوں میری آنکھوں سے نکلے کہ بار تعالیٰ ہم اتنا گنہگار ہیں اس کے باوجود بھی تیری رحمت ہے کہ ہم جیسے سیاہکاروں کے گناہوں پر پردے ڈال کے ہماری سفید پوشی کو لوگوں کے سامنے رکھا ہوا ہے رب تعالیٰ تو اتنی محبت فرماتا ہے اپنے بندوں سے تو کہتا ہے بندے ایک دفعہ آ تو صحیح بندے ایک دفعہ مجھ سے مانگ تو صحیح پھر دیکھ میں تجھے کیا کیا عطا کرتا ہوں بھائیوں رب تعالی سے مانگے گناہوں سے معافی مانگیں رب تعالیٰ کے ساتھ محبت قائم کریں اپنا رشتہ مضبوط کریں